شافيت ال... يا معان يعني وي سوت الفلك شافيت ال... يا معان يعني وي سوت الفلك يا عبا سي الصيا حواليتنا يا ابو فاضل هل الحار عدي إيه يا ابو فاضل هل الحار عدي إيه كربله واللي بيها سي تعليها كربله ليبه سيجعلها غاصب هاد جول جل, موت الحمر هاي غصبي هاي جل موت الحمر ما الحمر غاصب هاد جول جل ما تلحمر قبل حدا أربعة ما يدرك أثر. سي افخذ للراس بس صفح وتر سي افخذ للراس بس صفح وتر اوهلي من, من يديها اوهلي مني يا اللي اجت من يديها وعود خل اثبت زي لم تحمل لقب رؤوس خل سته الديلد كل التعب والجهل نم اله ودعهم حطب وهو ابن قا تعبوبها أهوي من قد عبوبهي ناديهي قامت فوج الأرض من الصياح وسيا ما باقي بيدي ولا رماح أهوي لجسا في الساعلة من الأرواح كربلة بالا خصم وادي إيهي لهذا يومك عالي تروب شاهد شوف هذا يومك عالي تروب شاهد شوف إنها وطلب حاجتك من الجفوف هذا بولفضل يقضيها ويروف يا بخت تحلف ويقضي شافت شافت الديمان وسود الفلك شافت الديمان وسود الفلك يا عباس تصيح يا هلك يا مفاضل الحرب هذي الك كربلاء والبيه سيد عليك بلا ولدها الله الله غصبها تقول تالفوت الحمر ابن حيدر بعد ما يترك اثر سيف خلل رؤوس بصفحة وتر والمنية اللي من ايديها والمنية جت من عقل المؤمن غصبها تقول تالفوت الحمر ابن حيزر بعد ما يترك اثر سيف خلد روس بصباح وتر ولمنيا اللي جت من ايديها ولمنيا حتى آي وغصبها نقول شن موتي الحمر ابن حيزر بعد ما يترك اثر يا بغالة الروز بس والدار والمنية جت من ديها والمنية يا وعود خلتك في زلم تحمل لقب روس خلصت هدلت من التعب والجهنم إلها ودعهم حطاب ولجهنم إلها ودعهم حطاب وابن قال أعبوب هاي ناديها قال أعبوب هاي قامت يهكام تدمج الأرض من الصياح قامت تموج الأرض من الصياح زيف ما باقي بدي حول رماح من الأجساد وزاعلت من الأرواح كربلاء غصب الجثث واديها كربلاء غصب الجثث الله الله قامت تموج الأرض من الصياح زيف ما باقي بدي حول رماح والأجساد ساعلت من الارواح كربل غصب الجثث واديها كربل غصب هذا يوم هذا يوم على حرب شاهد تشوف هذا يومك على الحرب شاهد تشوف إن خوض بحاجتك من الجفوف هذا بو فاضل يقضيها ويروق هذا بو فاضل يقضيها ويروق زين بختى ويقضيها زين بختى وحلف هل هل هذا يوم هذا يوم هذا يومك يوم على الحرب شاهد تشوف هذا يومك على الحرب شاهد تشوف انخا طلب حاجتك من الجفوف هذا بو فاضل يقضيها ويروح زينب مفتح الليفه ويقضيها زينب مفتح الليفه يقضيها يا وصوف كلمة كلمه يا ابن المصطفى صوف علي كلمة يا ابن المصطفى إذاك ما يزيل علي ما يصف أصبح الإسلام طير على الأسعف أصبح الإسلام أمطير على الأسعف وبيه تختار